Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be- Okay, I've map that I in the spare game, I didn't want to do it later. So I've been on the top 3 full games, then let's roll, And, uh, the first new game is other, Granny. Yes, yeah, that's Granny. Granny is the world of the best game, 99 MBTI, 2 million reviews, X4, eh, Trap Plus, 100 million downloads eh, and you 2 certain units at the other were evidence, it's horror and I see that I hear it's horror game type eh? but so the whole video or the 2 certain units तो शनि इन डाटा रहे हो मिस्टर बेटा मिस्टर मीट ये अपना मैसेज 57G U 89 MB 412 प्लस फॉर बी एंड डोंट दैट व्हाट द मोटिव इज पे कीजिए तो शनि वीडियो जन बॉय है चैप्टर 2 یہ بھی درانی تالا ہے مجھے دیودہ ویڈا راپس نے اوشت ہے اس میں درانی تولان شتے ہیں 60ی روز ہے 65ی روز ہے 14 پرس 16 پرس ہے اس میں درانی نہیں دران پا بھی اپنا یہ دے دیدی بای ساب یہ دے طرح top 4 صبح سے آ جائیے بس نے میرا